I denne delen skal vi se på hvordan digitale hjelpemidler kan hjelpe eleven i læringsprosessen til å overvinne sine handicap. Vi skal se på gratis gratisprogrammer, og vi skal se på programmer som koster penger. Det er nemlig sånn at innenfor dette segmentet, spesialundervisning, så er det veldig mye av programmene som koster en god del penger. Mange av programmene blir vi av hjelpemiddelsentralen, og min påstand er at en del av tilbyderne i en sånn sett velger å overprise produktene sine grovt, slik at i vanlige tilfeller så har ikke enkelt individet råd til å in inn denne type programvare. I denne modellen skal vi se på mange forskjellige verktøy. Men jag vill att du ska ha lite i tankegodset ditt når du går i gang med det, og tenke på at en del av disse verktøyene de er ikke bare beregnet bedvendigvis for elever med lese- og skrivevansker, for detta er verktøy som alle elever kan ha nytte av i sin læreprosens. Vi har valgt å dele inn disse hjelpemidlene i fem kategorier, og nå er det sånn at noen verktøy kan inneholde i flere kategorier så osv. Vi har bare måttet prøve och kategorisere dem. Vår første kategori, den heter skrivestøtte, og da tenker nok mange av på stavekontroll og dysleksi-stavekontroll, som uthever feilstavet ord. Men her har det skjedd veldig mye spennende de siste årene i forhold til at man har tatt til bruk kunstlig intelligens, så nå går vi også gjennom det som kalles tekstkontroll grammatikkontroll, som hjelper både med grammatikk og setningsoppbygging og så videre. Og dette er teknologi i rivende utvikling. Den andre kategorien har vi kalt lesestøtte, og med det så er det jo mye talsyntese, altså syntetisk tale, som leser opp teksten på forskjellige typer enheter. Så i stedet for at eleven leser selv, så kan den få hjelp til å få lest opp teksten på norsk og på andre språk. Vi skal se på nye teknologier som lesebrille eller lesepenn, og ikke minst vi skal vi jobbe med noe som nødvendigvis ikke har noe med det digitale å gjøre i det hele tatt, nemlig det å ha god lesestrategi. Neste kategori har vi kalt tallgjenkjenning, og her er det at kjært barn har mange navn. Under det så legger vi ting som tekstetale, diktering og stemmestyrtsskriving. Det handler om at du får en digital sekretær som skriver ned det du sier på det språket du har stilt inn datamaskinen på. Vi skal diskutere hvordan du skal bruke en sånn type teknologi i klasserommet, og ikke minst skal vi fortelle deg om hvordan du praktiskt kan tilrettelegge på eksamener, og hva lovverket sier, for det er faktiskt ganske så åpent for denne type teknologi. Neste kategori har vi valgt å kalle tekstgjenkjenning OCR, OCR står for Optical Character Recognition. Og kort fortalt kan vi få si at hvis du har en tekst som er ett bilde, så kan denne programvaren gjøre dette over til redigerbar tekst, eller tekst som kan bli lest, lest opp av en talesyntese. Og den siste delen, den kommer vi bare litt inom, men det er en veldig viktig sak. Det handler om å få gode digitale arbeidsmåter for å støtte opp rundt læreprosessen. Det er minst like viktig som å ta i bruk de forskjellige verktøyene som du lærer om i denne modulen. O det siste tema i denne modulen, det er lydbøker, hvordan du fortaker det, hvordan du bruker det, hvordan du lager det. Og det bringer oss over på de oppgavene som dere har i denne modulen. Første oppgave, det er rett og slett at du skal lage en lydbok med å bruke programvare som kan lime inn tekst og så lagre dette som en mp3 fil. I oppgave 2 så skal du vise at du kan håndtere stemmestyrt skriving og talsyntese. Du skal spille in en screencastfilm där du viser at du dikterer til datamaskin og datamaskin leser opp texten for deg etterpå. I den siste oppgaven så vil vi at du skal lage en refleksjonsvideo der du skal reflektere over din egen undervisningspraksis ved digitale hjelpemidler for elever med les-skrivvansker. Her får du et case der du skal velge ut ett av disse verktøyene som du har vært igjennom og lært om i denne modulen, og så skal du introdusere den for hele klassen. Vi er interessert i hvordan du organiserer undervisningen, hvordan du støtter elevene dine i innlæringen, og hvorfor akkurat dette verktøyet kan være nyttig for alle. Da er vi klar til å lære masse om forskjellige digitale verktøy som kan støtte oss i læreprosessen.